سبسکرائب کریں ہمارے عبدالرحمٰن آفیشیل وظائف چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے فرنیچر کو دیمک لگ گئی ازمودہ ٹوٹکا آیوڈیکس مرہم جو چوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر دیمک لگ جائے فرنیچر یا دروازوں وغیرہ میں تو وہاں آیوڈکس بھر دیں یہ بہت لوگوں نے ازوایا گھر کے فرنیچر پر, پر دیمک لگ گئی تھی میں نے یہی یہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ ضرورت ہی نہیں پڑی پیٹ کا بڑھنا لٹکنا اور ڈھولنا ہمیشہ کے لیے ختم پیٹ چاہے کتنا بھی بڑا ہو اور کسی بھی طریقے سے کم نہ ہوتا ہو تو اس ٹوٹکے کو ازوائیں پیٹ کی چربی پیٹ کا بڑھنا اور لٹکنا ختم ہو جاتا ہے ٹوٹکا روزانہ دس سے بیس خشک آلو بخارے صبح شام یا ایک وقت چوس لیں اور گٹھیاں نکال دیں چند دن چند ہفتے یا چند مہینے اس ٹوٹکے کو کریں اور پھر کمال دیکھیں بال مجھ سے روٹھ گئے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ٹوٹکا بہت زیادہ مفید ہے کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ان دونوں کو مکس کر مکس کریں اور اپنے بالوں میں لگائیں صبح شام یہ تیل لگانے سے ان یہ مسئلہ حل ہو جائے گا معذرت میں بھول گیا آپ کون ہیں بعض لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ رکھی ہوئی چیزیں سنی ہوئی باتیں جلد بھول جاتے یا بعض بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا یا جلد سمجھ نہیں آتا ان کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے کلونجی تین گرام شہد شہد دس گرام کلونجی کو باریک کر کے شہد ملا کر مکسر بنا لیں ایک چھوٹا چائے والا چمچ کھائیں اور بچوں کو چٹائیں فوراً بخار ختم کرنے کا آسان ترین ٹوٹکا کسی بھی قسم کا بخار ہو سبز الائچی چند دانے ایک کپ پانی میں ابالیں جب آدھا کپ پانی رہ جائے اس میں چار چمچ کھانے والے خالص عر کے گلاب مکس کریں پھر مریض کو یہ پانی پلائیں اس سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس سے بخار ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ اللہ موٹاپے کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہو جائے جیسے پانی سے پیاس میتھرے کے بیچ جو اچار میں ڈالتے ہیں کلونجی سبز چائے چھلکا اسپغول ہم وزن لے کر باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں چار بار پانی کے ہمراہ لیں چند ماہ استعمال کریں موٹاپے کے لیے بہت ہی ازمایا ہوا نسخہ بوصیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے اور باہمی نازلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے